O, oh, a ste že tukaj? No, danes bomo pripravili čokoladni sofle, pa živijo in dobrodošli v sladki akademiji. Klasična sladica in ko se malo pogovarjam z ljudmi, mi marsikdo si reče, da si ga sploh ne upa doma pripraviti. Jaz sicer ne vem, od keta strah, ker če ostanete z mano do konca videa, boste videli, da je čisto preprost recept. Jdemo kar začeti. Stoplenim maslom dobro namažemo robove modelčkov in jih posujemo z drobljenimi pistacijami. za sofleje oziroma ramekine sem zdaj lepo obdal s pistacijami in maslom. Zdaj pride zraven še sladkor. Na mesto pistacij bi lahko uporabili tudi kakšne druge oreščke, kakšne ostruške čokolade ali pa čokolado v prahu. Lahko se doda tudi samo sladkor, ne pa uporabljati kakava, ali pa moke, ker to bo potem sprijelo naš soflek, ko bo rastel gor in v bistvu ne bo mogel ushajati. posujemo sladkorjem in takole odstranimo odvečni sladkor. Zdaj mora pa tole iti v zamrzovalnik, tako da maslo fino zatrdi, ker če bi zdaj tako ulili ter maslo za sufle, bi se to maslo kar povezalo z maslo za sufle in v bistvu sploh ne bi pomagalo pri ushajanju naše červite sladice. V kozico dodamo moko, sladkor in sol. Prilijemo še mleko in pričnemo se grevati. Tole zdaj vse skupaj dobro premešamo, tako da ne bo nobenih grudic, potem bomo dodali še maslo in na zmernem ognju se grevamo nekaj časa, toliko, da se pasta zgosti, potem pa kuhamo še kakšno minutko, dve in ves čas mešamo, da dobimo tako kremno, gladko, gosto pasto. Ko imamo zmes dobro premešano, dodamo maslo in med mešanjem se grevamo, dokler se ne zgosti. Podobno bo izgledalo kot bešamel. Uzamemo nadrobljeno temno čokolado, jo dodamo k vroči masi in premešamo, toliko da se popolnoma stopi. Koladno zmes dodamo k rumenjakom in premešamo, tako da se vse poveže. Na tej točki bomo steplj meringo do čvrstih vrhov. Kot ponavadi, začnemo s tepanjem beljakov, ko se ti začnejo peniti, bomo dodali pa še sladkor. 30 gramov cukra, 4 beljaki, pa začnimo. Meringo imamo zdaj stepeno, osnovo za sofli pripravljeno, zdaj pa najprej, a ja pa takole imamo, a ne, ful čverste vrhove, Zdaj pa najprej dodamo neko mehno količino noter v čokoladno zmes, tako da povežemo premešamo in bomo potem nežno vmešali preostanek meringe. Najprej primešamo malo meringe, da maso razrečimo, nato pa po korakih nežno vmešavamo preostanek meringe. Maso imamo pripravljeno, vzamemo tole iz zamrzovalnika in ulijemo do roba. Nekaj za 4 do 5 suflejo imamo pa tole v receptu mase. Maso ulijemo v modelčke, jo izravnamo. takole z nožem ali s prsti zarežemo kakšen centimeter obrobu to bo pomagalo sprostiti sufle ko se bo pekel Predstavimo pečico in pečemo 14 do 16 minut pri 190 stopinjah Celzija, brez ventilacije. Uživajte in dober tek!